נתחיל עם המערכת הקלאסית שהשתמשת בה כבר מספר פעמים. נסתבר שהיא מועילה בהוראה. היא גם המערכת בה משתמשים לרוב בשיעורים בכיתה. זה ודאי יעזור לכם בלימודים בבית הספר. יש לי את המחל הזה, זאת בוכנה ניידת, או סוג של גג נייד. בתוך ישנה קבוצה של מולקולות או אטומים המתנגשים כל הזמן. ויוצרים לחץ מסוים, נגיד שהלחץ הוא P1, הנפח כאן הוא V1. ויש גם טמפרטורה מסוימת בהתחלה. הכל נמצא בשיווי משקל, זכרו שהיא למצבי מקרו. האפשרות היחידה, בה אני יכול לגיד מהו הנפח או הלחץ או הטמפרטורה, היא שהמערכת נמצאת או תהיה בשיווי משקל, הכל באחיד, אחידה בכל המערכת. זהו זה. כדי שהבכנת תעמוד במקומה, שמו כמה עבני מעליה. הצייתי את זה מספר פעמים עד עכשיו. שמתי את האבנים הקטנות, כי הוציא אותם אחר כך בצורה איטית, כי אני רוצה להתקרב את תהליך קווזיסטטי. אני רוצה להיות במערכת שכל הזמן מספיק רובה לשיווי משקל, כך שאוכל להגדיר את מצבי המקרו, הלחץ, הנפח וטמפרטורה. נכתוב V עבור הנפח. בסרטון הזה, איזו טרני. תרושה של דבר שדעי כשהטמפרטורה תשאר קבועה. מילה איזו תרושה אותו דבר. אנחנו אולי זוכרים שלמדנו את הטבלה המחזורית דיברנו על איזוטופים, אותו יסוד, רק במספרי מסה שונים. התהליך שלנו יתקיים בטמפרטורה קבועה. השאלה היא, איך ניתן לעשות את מה קורה כשאני מסיר את האבני? נניח שאני עושה את זה במערכת המבודדת לגמרי מהעולם הסובד. אני מוסיף פה עוד מילה, אם התהליך הוא A-דייבטי, A-דייבטי, מילה מיוחדת, A-דייבטיק, זה ששמערכת לגמרי מבודדת מהעולם. חום לא נכנס ולא יוצא מהמערכות. במקרה זה, מה יקרה כשאני חלק מהאבנים האלה? העשה, take it back, copy אני צייר את זה מחדש יש לי את הקיר ועוד קיר ועוד קיר שאני מסיר חלק מהאבנים כל פעם הנפח גדל יש לי נפח יותר גדול הנפח שלי גדל לי עכשיו פחות אבנים כאן שיש לי את אותו מספר מולקולות פחות הלחץ יורד, הנפח עולה, מה קורה לטמפרטורה בתהליך אה, הדיאבטי שבו לא נוסף חום למערכת? נחשב את זה בצורה הבאה. נעשתה עבודה מסוימת, נכון? נבחנה הייתה במקום כלשהו בסביבה הזאת, נדחפה מעלה בכוח מסוים ולאורך דרך מסוימת, נעשתה עבודה. היה שינוי באנרגיה קינטית, אנרגיה קינטית מסוימת עוברה חוצה מהמערכת. זה מה שהעבודה עשתה. האנרגיה הקינטית הפכה לעבודה. הטפרטורה היא מדד המקרו של האנרגיה הקינטית הממוצעת. בעצם, אנו רק... לא, לא אכנס לזה. האחרון, אם לא צפיתם בו, לא רציתם כל המתמטיקה, זה בסדר, כי לא עושים את זה בדרך כלל במבוא לכימיה. הראיתי לכם שהאנרגיה שווה לאנרגיה הקינטית הכוללת ששווה ל-3 חלקי 2 כפול מספר המולי כפול R כפול לטפרטורל כן, הטפרטורל היא כפוף לגורם קבוע מסוים מדד של האנרגיה הקינטית כשעושים עבודה מסוימת זאת בעצם העברה של אנרגיה קינטית איני יכול להחזיר את האנרגיה הזאת למערכת בעזרת חום, זה תהליך הדיאבטי אין חום הוא מעובר למערכת. במקרה זה האנרגיה הקינטית של המערכת קטנה, האנרגיה הקינטית במיצה של המערכת קטנה, גם התogg преступרת росות קטנה. דרך אגב, מה קרה על האנרגיה האנרגיה הפנימית היא האנרגיה הקינטית הכוללת של המערכת. אני יכול לכתוב את הנוסחה הנקורית לשינוי אנרגיה הפנימית, ושווה לשינוי... לא. לא אעשה את זאת כי אמרת שזה לא טוב. שווה לחום שנוסף למערכת, פחות לעבודה... שעשתה המערכת. זאת העבודה שעשתה המערכת. זאת הסיבה שאנחנו מכסירים את זה. זה תהליך הדיאבטי, אין חום שנוסף למערכת. אל כן, השינוי באנרגיה הפנימית שווה למינוס העבודה שעשתה המערכת. במקרה הזה, המערכת עשתה עבודה, דחפה את הבוחנק לפי, מעלה עם כוח מסוים לאורך דרך ממסוייבת, שלילי, הוא, הוא קטן, מ-0. האנרגיה הפנימית יו, קטנה, וזה הגיוני. אם כמה אנרגיה פנימית משתנה? אמרת הפשוטה שלנו, بأنergy פנימית, אנergy קינטית של מולקולות האלה, זה תמיד יהיה כהה. איננה temperatura לא משתנה, אנergy פנימית לא משתנה. איננה temperatura לא, אנergy פנימית לא. איננה temperatura יורדת, אנergy פנימית זה. עברתי את כל החלק הזה רק כדי להראות לכם שאם המערכת לגמרי מבודדת ואני מסיר חלק מהבניל, הטמפרטורה של המערכת תרד. אמרתי בהתחלה שאני רוצה לבצע תהליך איזוטרון. אני רוצה לבצע תהליך בו הטמפרטורה נשמרת גבוהה. איך ניתן לעשות זאת? כדי לעשות זאת, אציב את המערכת שלי מעל מה שנקרא מאגר. מאגר הוא משהו מאוד גדול שהוא בטמפרטורת ההתחלה שלי טמפרטורת המאגר הזה היא T1 אם אקח שני דברים שני דברים בעלי גודל דומה זה בטמפרטורה A זה בטמפרטורה B נשים אותם חלי השני, שלהם תהיה הממוצע, A ועוד B חלקי 2, אבל אם B הוא בעל a קטן, נגיד ש-A הוא אבקת ברזל ואילו B מגדל אייפל, ליפרטורה של B כמעט לא תשתנה. ליפרטורה של A תשתבל את של B, טיורטית, זה מאגר בעל גודל אין-סופי. אם משהו בעל גודל מאגר, זמן ארוך, הוא יקבל את הטמפרטורה של המאגב. מה יקרה? זה הדיאבטי, אבל עכשיו אני שם אותו ליד מאגב. זה לא יקרה. זה לא יהיה תהליך הדיאבטי. עכשיו, הטמפרטורה תשאר קבוע איך זה ייראה בדיאגרמת PV. נצייר דיאגרמת PV. זה הלחץ, זה הנפח. זאת נקודת ההתחלה. אני מבציע תהליך איזוטרמי על ידי עשרת אבנים. אני הזאת. אעשה התקדבק. כבר ציירתי מספיק. אני באו אני אגיד שהסעתי מספר הבנים כאן, ותוצאה מכך הנפח גדל. הנפח איננו כאן יותר. הוא יותר גבוה. בצורך הדיון שלנו, היא ש שהנפח גדל קצת, כי יוצאתי מספר הבנים קטנות, מאלה שהיו נמנכות על הדוחנא. זה כמו בתהליך הדיאבטי, אך, במקום שהטפרטורה תרד, היא תישאה חובה, T1. הטפרטורה כל הזמן אותו הדבר. אתם מצמודים למאגר הזה. בגלל זה המעבר יהיה לאורך איזוטרמה, זה המצב ההתחלתי, בסוף הסויימבה יש לי מקום כאן, זה 2, זה מצב 2 וזה מצב 1. אני טוען שדרך המעבר או לפחות חלקה תהיה סוג מסוים של היפרטולו. אם הייתי מוסיף אבנים ודוחס את הגס, אני טוען שדיאגרמת PV שלי אתה הולכת ככה. אני ממשיך להוציא אבנים מעל הבוכנה, אני טוען שדיאגרמת הביא תמשיך ככה. מה אנו מבינים מזה? שאם אשאיר את הטמפרטורה קבועה, אני אנועת דרך פרגולה. נחזור לנוסחת הגז האידיאלי. אני אקיף את כל זה בקו, בנוסחה של הגז האידיאלי, PV שווה nrt עם T אנחנו יודעים ש הוא קבוע, זה קבוע הגז האידיאלי. אנחנו יודעים שאנחנו לא משנים את מספר המועלים, מספר חלקיקים. זאת אומרת ש-PV שווה לקבוע מסוים. כל הדבר הזה הוא קבוע. אם P כפונקציה של V, נכתוב p שווה ל-K חלקי V. אולי זה לא נראה לכם כך. אנחנו נוחים אלגברי, אם אני לכם Y שווה ל-1 חלקי X, איך זה יראה? זאת תהיה איפרבולה. ככה. אם זה ציר Y וזה ציר X, ברוויה הזה זה יראה ככה זה יראה ככה גם ברוויה השלישי אנחנו לא נתעסק עם זה אבל כל עוד מחזיקים לפ jaką ונמצאים להיפרגולה כזאת באזו-זו-תרמה אם הטמפרטורה הייתה שונה, אם הייתה הטמפרטורה יותר נלוחה הייתה לנו איזו תרמה שונה הייתה לנו איזו-תרמה שנראית ככה, ערך זאת גם במצב נמוך יותר הייתה... למה זה ככה? כי אם הטמפרטורה נמוכה יותר, הלחץ יהיה נמוך יותר. בכל נפח זה עובד. אם זאת טמפרטורה T2, היא נמוכה יותר מ-T1. בסרטון הזה אני רוצה לעשות מספר דברים. בלי לשים לב, הסברתי מה זה תהליך הדייאבטי. ולמה הטמפרטורה יורדת באופן טבעי, אם אין לנו את המטרה של הזה, הוא says that the heat is מצב on the side temperature of the water. temperature of the water, the water there is a thermometer. This is not a במעבר מהמצב הזה למצב הזה בצורה חזותית על ידי עשרת האבנים האלה בצורה איטית ונתונה עם המאגר כאן למטה מהמצב הזה למצב הזה הנפח גדל הנפח שלנו גדל והלחץ ירד אבל הטמפרטורה נשארה אותו דבר כל הזמן לאחד מהסרטונים הקודמים למדנו שהעבודה שבוצעה שווה לשטח שמתחת לגרף השטח שמתחת לגרף הזה שפת החשמון הדיפנציאלי, אני עומד לעבור לביצוע אינטגרל, כך שאנכם רוצים לראות את עצמו עיניים, עצמו עוזניים, השטע הקורא אינטגרל, ועכשיו, על סוף הסרטון נעשה קצת מתמטיקה, ותצליח לציין זאת בשם של הסרטון. אם אני רוצה לחשב את השטח, נעשה ככה, הנחת האיזוטרמנה היא מכילה לתיקול המתמטיק. אני יודעים שPV שווה לNRT. פרוק הגל זה אידיאלי. אם נחלק את שני אגפים ב-V, נקבל ש-P שווה ל-NRT חלקי V. יש לנו את זה, שמורא P כפונקציה של V. זה הביטוי של הפונקציה שבגרה. אנחנו יכולים לכתוב ש-P כפונקציה של V שווה ל-NRT חלקי V, ולחשב את השטח שמתחת את העקומה, עלינו לעשות את האינטגרל של הפונקציה מ-V1, עד לנפח הסופי v2, למה זה שווה? האינטגרל מv1 עד v2, זה לא צריך להיות סימן שוויון, העבודה שווה לאינטגרל מv1 עד v2 כפול הפונקציה שלנו, p כפונקציה של v כפול dv. אנחנו מחברים את כל המלבנים הקטנים, הנ, שינו את זה באחד מהסרטונים הקודמים, למה p כפונקציה של v? העבודה שווה לאינטגרל, מ-V1 עד V2 של nRT חלקי V כפול DV ההנחה שלנו מפשטת את החישוב אמרנו שהמערכת יושבת מעל למאגר המאגר שומר על הטמפרטורה אותו הדבר כל הזמן המאגר מעביר חום למערכת בהמשך נחשב את כמות החום המועברת ה temperatura כבוי because we're trying to get an isotherm, both N and R are actually constants. Can you stop it? You're new. No, V V שתיים של אחד של KV, כפול DV. We can try to get NRT out. I did a similar thing before. NRT and V. What did I do with the first KV? I took the logarithm V, NRT. כפול הלוגריתם הטבעי של V. המחושב ב-V2 מינוס המחושב ב-V1. ל-NRT כפול הלוגריתם הטבעי של V2 מינוס הלוגריתם הטבעי של V1. מתכונות אלגריתמים אני יודעים שזה אותו דבר כמו NRT. כפול הלוגריטים הטבעי של V2 חלקי E1. זהו זה. חישבנו את העבודה. אם אנחנו יודעים את הנפח התחלתי ואת הנפח הסופי, אנחנו יכולים לחשב את העבודה שמערפת בתהליך איזוטרמי. העבודה בתהליך האיזוטרמי הזה היא השטח שמתחת לעקומה. חישבנו למה הוא שווה, שהבוכנוע עושה עבודה, זה ל-NRT, במספר המולים זה קבוע הגז האידיאלי, זאת הטמפרטורה הטבועה, במקרה זה T1, והלוגריטים של הנפח הסופי, חלקי הנפח ההתחלתי. לשאול אתכם שאלת המשך, כמה חום נוסף למערכת בתהליך האיזוטרמי הזה? נוסף חום כדי לשמור הטמפרטורה הטבועה, אחרת היא יורדת, נכון? חום נוסף למערכת כל הזמן. מה חום? מה אני יודינ על אנרגיה פנימית? שהתפירה לא משתנה בתהליך הזה תהליך. אי מה אנרגיה פנימית משתנה? אי מה temperatura לא משתנת? זה אומר שאנרגיה קינטית לא משתנת. אי אנרגיה קינטית השתנתה, אז אנרגיה פנימית לא משתנת. אני יודינ ששינוי, ואינה אנרגיה פנימית. שבע שנוסף למערכת, פחות. אנחנו יודעים שזה לא השתנה, כי את נפרטורה לא השתנתה. זאת אומרת 0 שווה ל-Q W, או ש-Q שווה ל-W. זאת העבודה שעשתה המערכת. נקבל משהו שיחידתו ג'אול, וזה גם שווה לחום שנוסף למערכת. זה שווה ל-Q. אם זה, אם נצייר רק את החלק הזה של העקומה, נצייר את זה מחדש כדי זה יותר ברור, אני רוצה להראות לכם מה עושים לאנשים המתעסקים עם תרמודינמית עשר כאן גרף חדש התחלנו ממצב 1 كان. עברנו דרך ההיפרבולה הזאת היזו תרמה 2 חישבנו את השטח מתחת לעקומה הזאת שהעבודה שנעשתה, זה הדבר הזה כאן זה כאן. זה nRT כפול הלוגריטים הטבעי של V2 חלקי V1. זה V2, זה V1. הציר הזה הוא ציר ה-V, ציר הנפח. ציר, ציר מכיוון שהמערכת עשתה עבודה, אבל בטפרטורה קבורה, האנרגיה התנימית לא השתנתה. היה עלינו להוסיף אנרגיה למערכת כדי להשתים את העבודה שמערכת עשתה. חום מסוים נוסף למערכת, צירת החצי זה כלפי ונכתוב כאן Q. חום נוסף למערכת במשך התהליך האיזוטרמי כאן. הערך של Q שווה לעבודה שהמערכת עשתה. נוספנו למערכת כמות של חום שווה בדיוק לעבודה שהיא עשתה. עודות לכך, האנריה הפנימית לא השתנתה, הטפרטורה לא השתנתה. כשתסתכל על זה הפוך, מכיוון שהטפרטורה לא השתנתה, שני הדברים האלה צריכים אז עזוב אתכם עכשיו, אני מקווה שקידמתי את ההבנה שיכולה לקשר למשמעות של דיאגרמות PB, וגם קצת הבנה של המשמעות של תהליכים הזאת תרמיים והדיאבטים. הדבר החשוב ביותר הוא שכרגע עוסקים קצת במתמטיקה, התוצאה הזאת יכולה להיות מועילה אחרים, בקשר התרמיות והאיננו עוסקים.